<تصفيق> صارستي <استريك>. قاري <تصفيق> غرفة بزعك ضرده بطيب الداء تعال بلاك جينز بورك كاش فاض ايه بي عني مره أعمل مره سواك لاتس جو كل قول للرمزواك كايز واري باك الدور كاش لا كسر بفتح وين قزح براون بول. I don't use the fake, just keep your eyes a lock. Hey, I'm صوت الاتيام. ما ما ليك حشرة. شو دادي شو دادي شو بدادي شو شكر دادي شكر شكر دادي You wanna play me شكر دادي شكر دادي كومه انت فلوس بالنهار جيب بلل انا دوس اسم لتخم ايش بيها المنحوس زيدي دبل دوس باي بلدوزر باي وحوش I got a plan can lead you from A to Z صادق بالبشاق الا احبك واخزي hey relationship level 1 easy بس قول انا احبك اجي اخطبك مش طي <تصفيق> الروح مالتي كرواسون بو فلافل مالويس سوشي نو يخني بتر بيس برضو فطيج فراني بلير ترتين ايفون كله امشي على الموديل تحبينك شارجر أم انطيش بيت بالمقابل اني حبيب باب الزيت تعالي المحيط نسوي للمقوله ابديت شكر دادي شكر دادي شكر دادي شكر دا شوغر شكر شكر دادي Like sugar, sugar, dad. Dad. sugar daddy Sugar daddy, sugar daddy You wanna sample? Sugar sugar, sugar daddy